السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في الزمالك على نيل ابو الفدا شقة مساحة مئة وتمانين متر صافي مسجل التوتال بتاعها ميتين وعشرين متر الشمس اولا ده باب الاسانسير بعد كده هنخش ده اول حاجة عندنا كده الريسبشن في هنخش علي الجزء المطبخ يقابلنا في باب سلم الطوارئ بعد كده هنخش على الجزء الثاني نرجع له طبعا عندنا شغل بيت نور معمول بنلاقي عندنا هنا حمام الضيوف وفي بانيو معمول كله سيراميك بعد كده بنطلع على بقية الريسبشن طبعا كل دي معانا المساحة ده طراز على النيل متقفل ممكن يتفتح لان مساحته كبيرة هنا عندنا الفيو بانوراما كله على النيل مباشرة عندنا كل الطرقة دي فيها الغرف بتطلع علي النيل برجر بعد كده نرجع تاني للريسبشن هنخش علي طرقة التوزيع ليها باب ونخش أول حاجة في هنا غرفة مربية تفاصيل هتلاقوها كلها في الفيديو تلاقوا توضيح شرح تفصيلي أول غرفة عندنا هنا بتقابلنا في الغرف الداخلية وبالمناسبة سعرها مفاجأة جدا بالنسبة لأسعار النيل سعرها جميل جدا بردك عندنا الأوضة دي علي النيل مباشرة لو لاحظنا بردك الفيو بردك علي النيل من نفس الطراز اللي احنا دخلنا منه من الريسبشن من خش على الحمام بعد كده اللي بيخدم الغرفتين غرفة المربيه ده الحمام بعد كده عندنا هنا الغرفه الماستر بردك على النيل وادي البني موجود دي مساحة الغرفة فيها بلاكرات بردك بتطلع على النيل نفس الفيو هنخش بعد كده على الغرفة الثالثة والأخيرة دي اخر غرفة والمساحة بتاعتها زي ما احنا ما شايفين في قبل القار بردك اتمنى لو الفيديو عجبكم ان الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على عدد من قدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس انتظروا مننا فيديوهات جديدة وحلقات عقارية وان شاء الله انتظروا مننا جولات ممتعة بإذن الله اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم والتفاصيل كامله اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته